Порожня прохідна, адмінбудівля та цехи. Біля варіт зустрічаємо Володимира. Чоловік живе неподалік у вантажівці. Через обстріли та окупацію рідного міста Херсона не може повернутися додому. Чув вибух. Заходимо на територію промислового підприємства. Мене смисло. Тому прекрасно снижу. Це хочете ланцюги. Смотри. В одній колоні з Володимиром на вантажівках йшов Сергій. Володимир народився та жив в Херсоні, Сергій з Херсонської області. Зараз їх домівки, кабіни авто. Вони встигли вигрузитися і доїхати домой. З 24 числа, 25-го. У 25-му лице. У 24 З самого початку вийду. Місцеві жителі до обстрілів звикли, але розповідають, вони різні. Я думала одразу, що самольот такий і секунди, і як бахнуло, хто куди? Попадали всі. Ну, тут було чутно, що в цій стороні, оце своя тюла. Ну, оце вже в нас другий такий прильот, да? там наш дом побомбили геть, побомбили, а це вже другий раз. Отакі От конкретно, так стріляють, то це а це конкретно. Прямо валять. Не знаю що. Куди тікати, що робити? Миколаївська військова адміністрація повідомляє, що внаслідок влучання у цей об'єкт загиблих та поранених немає. Підприємство не працює і зв'язати з їх представниками не вдалося. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.